શન એટલે કે બેરિયર એટલે કે ઇન્કલુઝિન સમાવેશી શિક્ષણના અવરોધક પરિબળો તો સૌ આપણે પેલા પ્રસ્તાવના જોઈએ કે આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે સમાવેશી શિક્ષણ એક એવી શિક્ષણ વ્યવસ્થા છે જેમાં દરેક વર્ગના બાળકો એક સાથે કોઈ પણ જાતના ભેદભાવના અને સમૂહમાં કાર્ય કરી શકે તે ભાવના વિકાસ થાય છે પરંતુ સમાજમાં ઘણા એવા ઘટકો છે કે જે સમાવેશી શિક્ષણમાં અડચણરૂપ સાબિત થાય છે તેવા ઘટકો સમાવેશી શિક્ષણના અવરોધક પરિબળો અવરો શું તે જોઈએ તો કે અવરોધક પરિબળો એટલે કોઈ ઉદ્દેશ્ય હોય વસ્તુ હોય ક્રિયા કે પરિસ્થિતિ હોય શકે છે જે સમાવેશી શિક્ષણના કાર્યક્રમમાં અડચણરૂપ સાબિત થતી હોય તો તેવા પરિબળો અવરોધક પરિબળો કહે છે તે માનવ સર્જિત અથવા તો ખાલી કુદરતી ત્યારબાદ સમાવેશી શિક્ષણના અવરોધક પરિબળો કેટલા છે તો કે સમાવેશી શિક્ષણના મુખ્ય બે અવરોધક પરિબળો છે તેમાં પહેલું આવે છે ઇન્ટરનલ બેરિયર અને બીજું છે એક્સટરનલ બેરિયર અવે ઇન્ટરનલ બેરિયર એટલે શું તો કે આંતરિક પરિબળ અને એમાં પેલું છે એટીયર એટીનલ બેરિયર એટલે કે વ્યવહારુ અવરોધો વ્યવહારુ અવરોધોમાં વિશિષ્ટ બાળકોનું વર્તન છે અન્ય બાળકો કરતા અલગ હોય છે જેમ કે વાત વાત પર ગુસ્સે થવું અન્ય કેટલીક વાર વિશિષ્ટ બાળકો સાંભળવાની ખામી લીધે યોગ્ય સાંભળી શકતા નથી તેથી તેવું વર્તન કરી શકતા નથી તેવી જ રીતે દ્રષ્ટિની ખામી ધરાવતા બાળકો પ્રેરણા પૂરી પાડવી જોઈએ અને તેને ખૂબ ભર્યું વાતાવરણ આપવું જોઈએ હવે કેટલાક મેઇન ટોપિક એમાં છે એટીયરમાં કે થિંકિંગ સ્ટાઇલ એટલે આપણે વિચારવાની વિચારવાની ક્ષમતાલિટી નેશનાલિટી ઇન્ડિયા જોબ લેવલ રેસ સંસ્કૃતિ સ્કીલ્સ એટલે આવડત જેન્ડર એટલે કે જાતીયતા ફિઝિકલ એબિલિટી સેક્સ્યુઅલ ઓરિયન્ટેશન એન્ડ એન્જ ઉમર બે ફિઝિકલ બે વિશિષ્ટતા બાધનો શાળામાં ઉપલબ્ધ હોતા નથી જેમ કે વિશિષ્ટ બાળકો માટે પીવાના પાણીની વ્યવસ્થા યોગ્ય વ્યવહાર વ્યવસ્થા બેઠક વ્યવસ્થા જેવી બાબતોને ભૌતિક અવરોધમાં સમાવેશ કરી શકાય નીચે કેટલાક ઉદાહરણો આપ જોઈએ તેના માટે રોડની વ્યવસ્થા યોગ્ય નથી તો તે એના માટે અવરોધ ઉત્પન્ન કરે છે ત્યારબાદ એક પોઈન્ટ ત્રણ ઇનઅપ્રોપ્રિયટ કરિક્યુલમ અયોગ્ય અભ્યાસક્રમ સમાવેશી શિક્ષણની પ્રગતિમાં અભ્યાસક્રમ મુખ્ય અવરોધક પરિબળો એક જ વર્ગમાં વિવિધ કક્ષા બાળકો હોય છે અભ્યાસક્રમનું જો આયોજન કરવામાં આવે તો દરેક બુદ્ધિક્ષા ધરાવતા બાળકો યોગ્ય રીતે સમજ મેળવી શકે છે ત્યારબાદ એક અનટ્રેન્ડ ટીચર શિક્ષકો એટલે શિક્ષકો શિક્ષણને આગળ વધારવા માટે શિક્ષકો સૌથી મહત્વપૂર્ણ માનવ સંસાધન છે તેમની નિપુણતા એટલે કે તેની આવડત અને દ્રષ્ટિકોણ તેનો જોવાનો વિદ્યાર્થીને જોવાનો ખ્યાલ એવા વિદ્યાર્થીઓના જીવન પર નાટ્યાત્મક અસર કરે છે જેવો અલગ છે મહત્વપૂર્ણ અવરોધ બની શકે છે તેમની નિપુણતા અને દ્રષ્ટિકોણ વિદ્યાર્થીના જીવનમાં અસરકારક ભૂમિકા ભજવે છે માટે શિક્ષકે આ બાળકોના ભવિષ્ય માટે યોગ્ય તાલીમ લીધેલી હોય તો અધ્યન કાર્ય કરાવી શકે વિશિષ્ટ બાળકો માટેના શિક્ષકોને વિશિષ્ટ તાલીમ આપવામાં આવે છે જેથી તે વિશિષ્ટ બાળકોને અધ્યક્ષ કરાવી શકે આ શિક્ષકોને તેની વિશિષ્ટ બાળકોની અધ્યયન ક્ષમતા પદ્ધતિ શિક્ષકોને તાલીમ પ્રાપ્ત ન હોય તો તે શિક્ષકો વિશિષ્ટ બાળકોને યોગ્ય અધ્યયન કાર્ય કરવામાં થોડા ઘણા અંશે અસફળ છે તો અપ્રશિક્ષિત શિક્ષકો એ સમાવેશી શિક્ષણમાં પણ અવરોધક પરિબળ છે માહિતી પણ હોતી નથી એટલે કે ક્યારેક ડેટા એની પાસે આપણે કહીએ કે ડેટા આનો વિદ્યાર્થી જોઈએ છે તો તેની પાસે ત્યાં ઉપલબ્ધ નથી હોતો આ બધું સંગઠનની એકતાના અભાવને લીધે જોવા મળે છે તેમાં હવે બીજું ઉદાહરણ જોઈએ તો કે વિવિધ પ્રકારની શાળાઓ જેમ કે ખાનગી સરકારી અને જાહેર શાળાઓ જે વિવિધ સ્તરની સુવિધાઓ અને સમર્થન આપીને દાખલા તરીકે હાલના પ્રવર્તન સમયમાં આપણે જોઈએ છીએ શાળામાં ઘણી સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ હોય છે માટે વાલીઓ તેમના બાળકોને ખાનગી શાળામાં પ્રવેશ મેળવવાનો વધારે આગ્રહ રાખે છે બીજું એક્સટર્નલ બેરિયર બાહ્ય પરિબળો એમાં બે પોઈન્ટ એક સ્કૂલ લોકેશન શાળાનું સ્થાન હવે શાળાનું સ્થાન છે એવી જગ્યાએ જ્યાં વિકલાંગતા ધરાવતા બાળકોને જરૂરિયાતને ધ્યાનમાં રાખીને બનાવવામાં આવે જેથી તેને કોઈ પણ સમસ્યાનો સામનો કરવો પડે નહીં બે એજ્યુકેશનલ બેરિયર શૈક્ષણિક અવરોધ તો તેમાં વિશિષ્ટ કરવામાં આવે તો વિશિષ્ટતા ધરાવતા બાળકો ની અધ્યન પદ્ધતિ શીખવાની ક્ષમતા જેવી વિધ બાબતો અલગ હોય છે વિશિષ્ટતા ધરાવતા બાળક ધરાવતા બાળકોને જયારે સામાન્ય બાળકો સાથે અધ્યયન કરવામાં આવે તો આ બાળકો સામાન્ય બાળકોની જેમ સરળતાથી શીખી શકતા નથી તેમજ વિશિષ્ટતા ધરાવતા બાળકો સામાન્ય વર્તન કરી શકતા નથી એટલે કે જો વિશિષ્ટતા ધરાવતા બાળકોને સામાન્ય બાળકો સાથે અધ્યયન કરવામાં આવે તો બંનેની અધ્યન પદ્ધતિ તેની શીખવાની ક્ષમતા આ બધી અલગ હોય છે તો તે યોગ્ય રીતે છે એકબીજા સાથે વ્યવહાર કરી શકતા નથી અને વર્તન પણ કરી શકતા નથી બે સોશિયલ બેરિયર્સ સામાજિક અવરોધ આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે મનુષ્ય જન્મથી મૃત્યુ સુધી સમાજના સંપર્કમાં રહે છે તેને આપણે સામાજિક અવરોધ કહી શકીએ છે તેમાં આપણે સામાજિક અવરોધમાં જોઈએ તો કે સામાજિક અવરોધમાં જે વિશિષ્ટ બાળકો હોય તેવા બાળકો પ્રત્યે સમાજ દ્રષ્ટિકોણ અલગ હોય છે તેઓને વિશિષ્ટ બાળકો પ્રત્યે તેની જોવાની શૈલી અલગ હોય છે તેઓ પોતાના વિશિષ્ટો અવરોધો ઉત્પન્ન કરે છે બે ઇકોનોમિકલ કંડિશન આર્થિક સ્થિતિ આર્થિક સ્થિતિ એ સમાવેશી શિક્ષણના અમલીકરણ માટે મુખ્ય ખતરો છે પ્રતિબિંબિત થાય છે બદલી શીખવાની સામગ્રીની ગેરહાજરી એવી બધી બાબતો છે એ નોંધપાત્ર રીતે આર્થિક સ્થિતિમાં સમાવેશ કરી શકાય આર્થિક સ્થિતિ એ સમાવેશી શિક્ષણને અવરોધે છે